بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نبدأ معاكم النهاردة الحلقة الثانية في مسلسل اختيار الجزء الرابع ان شاء الله اللي هيبقى في المهدي المنتظر والملكة كيلوباترا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتراضيا يعني اه طبعا الملخص الحلقة الاولى كده سريعا انا قدمت ببلاغة لشرطه النجدة ان انا عايز اروح مباحث امن الدوله وبعد كده روحت مباحث امن الدوله وطلعت فوق وقابلتهم وكنت عايز بقول لهم الحكايه ايه المسدس الاسرائيلي وهم بيعملوا ايه في اسكندريه فطبعا بدات بقى حديثي معاهم قلت لهم انا بشتغل مع فرقه موسيقية بشلهم الادوات الموسيقية وبعد بقى طول اليوم رايح جاي في الكازينو اللي هما بيعملوا فيه على البحر كانت منطقة وردة العصافرة بجوار وردة العصافرة كان الكازينو ده المهم بقى احداث المسلسل بقى تبدأ بقى ايه تروح رايحة ايه على النيت كلاب بقى وجايباني وجايبة تفاصيل بقى الحياة هناك كده بقى في النايت كلاب ده بيمشين ازاي وايه عايشين ازاي بقى والشباب هناك بيرقصوا ويعملوا وكده يعني ايه وكم اغنية كده في النايت كده ايه تتعرض بقى في المسلسل عشان يعرفوا ايه المشاهدين القصة بقى بحكيها لهم بس هما بيشوفوها ايه حقيقي قدامهم بقى وانا مثلا في النايت كلاب دوت ولا في الكازينو وبكتشف الحكاية بتاع الموساد الاسرائيلي وهما مجندين طبعا واحدة ست عشان تكذب ناس من الصيادين اللي منطقة ابو اير خصوصا عشان تسفرهم ايطاليا فكان الهدف منهم ده ان هم عايزين يجندوا بعض الاشخاص الصيادين عشان يدوهم معلومات كافيه من على الارض عن ميناء ابو قير وايه اللي بيوصل له وايه الحركات والتحركات طبعا القمر الصناعي ما بيكشفش كل حاجه ساعات بتبقى في غيوم ما فيش حاجه بتتكشف فهم عايزين عيون ليهم عشان يشوفوا ميناء ابو قير البحري وايه اللي بيتم دخوله وطلوعه والكلام ده وحتى قلت لهم في نفس الوقت قلت لهم هما عند اسرائيل قاعدة في اريتريا لي صحيح اه في وعدين قلت لهم كمان ان هما يضربوا السد العالي طي يضربوا السد العالي طيب وحددتلهم يوم معين شوفوا ازاي يعني هي انا رايح عشان اقلع الحكاية دي لو هتداخل في حاجة تانية انا مكنتش عايز اتكلم فيها اللي هو السد العالي ده دخلت اتكلمت معهم قلتلهم هاجربوا السد العالي يوم الجمعة الساعة تسعة الصبح ماشي قلتلهم كان كده والتاريخ كان مكتوب برضه وقلت الملك فهد الاول هيموت يوم الاثنين الساعة اثنين بس ده اللي انا قلته له يعني انا اتكلمتها كده من عفويا من غير اي يعني يعني انا ما كنتش ناوي اقول الكلام ده بس لقيت نفسي بقول الكلام ده خلاص قلته تمام بعد كده انا بقى طنشت وقعدت بقى ايه ماليش دعوه بقى بيهم بشغلهم انا قدمت البلاغ وخلاص فاااا يعني خلال بقى انا بقى ما موجود هناك لقيت واحد كده عارف اسمي ولابس سلسله دهب وارسيال ذهب وبعد كده اكتشف ان هو ده اصلا وكان بيلعب بقى بلياردو مع الناس عادي ومصاحبهم وكل حاجه وبعد كده اكتشف ان ده ظابط في مباحث امن الدولة بعد كده بعد فترة من الوقت لما روحت تاني مباحث امن الدولة وقابلت بقي مين قابلت اه اه يعني اكبر واحد فيهم كان هو اسمه محمد كامل باين وقتها كان ماسك مباحث ام امن الدولة يعني هو الريس بتاعهم لما روحت تاني قلت انا عايز اقابل الريس بتاعكوا بقي إيه عند الراجل تحت اللي عاد في الكشك الازاز ده قلتوله عايز اقابله هو شخصيا بقى مش عايز اقابل الناس التانية دي بلاش منهم. الزباط التانيين يعني وعادي انا لما كنت عند دول دولا قلتلهم خلي بالكوا انا لما احب اجيلكم في اي وقت اجيلكم من غير من غير ما يعني حد يوصلني عندكم يعني هتلقوني ديت كده خبطت الباب وفتحت الباب عادي انا اي حتة ادخلها عادي اللي يا سلام المهم لما انا بقى رايح عند الراجل التاني بقى الظابط يعني القائد بتاعهم بقى الرئيس بتاعهم طبعا قبل ما بروح له الاوضه بتاعتهم موجوده في الوش كده وبعدين نخش بقى شمال عشان اوصل ايه للرئيس بتاعهم محمد كامل ده المهم ايه رحت رايح أيه عبد العظيم مش عارف حاجة زي كده يعني المهم رح تروح فتح ايه هو المجندي ده وقت المجند ماشي قدامي وانا ماشي وراه رح تفتح الباب بتاعهم ورحت داخل على طول ايه ده فوق قبية ايه ده انت ايه اللي جابك هنا انت ايه اللي طلعك وما طبعا مش متوقعين اللي انا اطلع يعني طب معلش معلش يا روح دلوقتي عشان شغل انت جاي مع مين انت في ايه لقيت العسكري جاي ايه فندم قالوا انت ازاي تسيبه كده يا ابني يا رايح فين قالوا أنا رايح للباشا جوا قصده يعني على الرئيس بتاعه قالوا ماشي فالمهم ايه رحت ايه يعني بقول لكم حكاية كده اللي هي بتاعت الراجل دوت اللي هو كلاه بالسلسلة وبرسيان وده. فحكيت لهم الحكاية ديت المهم يعني بقى في مراقبة من مباحث امن الدولة للمكان ده اللي انا شغال فيه مراقبة من غير ما انا اعرف طبعا انا بدلاغته وخلاص المهم ما اعرفش بقى نتائج التحقيقات ايه ولا اصفرت ايه ولا عملوا ايه ماليش فيها انا طبعا وهم مش هيلولي ايه اللي وصلوله او ايه اللي حصل ولا ايه اللي عملو فطبعا المهم بقى لقيت اهتمام منهم قلت اكيد بقى ايه البلاجة اللي انا قدمته ده في حاجة مفيدة المهم يعني بعد عشرة ايام كده لما انا قلتلهم على الملك فهد هيموت والسد العالي الساعة تسعة يوم الجمعة ومش عارف ايه والكلام ده لقيت ايه فعلا في الاخبار لقيت واحدة طلعتلي كده وانا رايح لواحد صاحبي في الشغل عنده تقول لي الخبر اللي انت قلته في بحث امن الدولة حقيقة مش عرفها الست دي يعني ايه ده مش عرفها في الكلام ده ما حاجة عن الحاجة دي كان وشها متغير كده شكله اتغير كده وبعد دي كده رجع وشها تاني بقى شكله عادي الشكله يعني اتغير على احسن يعني مهم رحت تمسك الجورنال اللي كان 3 دي او في ايد صاحبي بين حتى ارى كده لقيت ايه موت الملك فهد إيه يوم الاثنين الساعة اثنين وضرب اللي هو المعبة دير حتشبسود ده الساعة تسعة صباحا بواسطة ست افراد اللي هما لهم اسرائيل عتضرب السد هما ست انفار اهو ضربوا معبد درحل شبسود كده شبه السد برضو يعني شكله شبه السد كده دربوا ستين واحد منتونهم هيموت ستين الف ماتوا ستين واحد المهم ده اللي حصل بالظبط وزعيمهم ده مات فعلا يوم الاثنين الساعة اثنين في مباحث امن الدولة في أسيوط عشان كده هما الناس دول انتقموا من من السلطات بطريقة ما ان هما ضربوا الستين سايح دول الألمان في هذا الوقت الف تسعمية سبعة وستين في أنا في نوفمبر شهر نوفمبر تقريبا يعني أنا ما أعتقد أنا كده المهم بقى تيجي للأحداث وتيجي الحاجات تحصل بجد وبعد كده كنت بردم حفرة قدام بيتي يعني سبحان الله في نفس التوقيتات دي يعني لما كنت بروح مباحث عن الدولة برد برد الحفرة عشان المايه بتيجي دايما في الشتاء بتعمل مية كتير في الحتة دي فقلت اردمها أسويها بالارض يعني فالمهم الادام شوية بتاع في ناس اعترضت من السكان وناس قابلت قالت لأ كويس ان هو بيعمل كده عشان فعلا في مية هنا بتبقى واحنا مش عارفين نعدي بالعربيات بتبقى وحشة فالمهم بقول عشان الدنيا لما تشتي يعني ما يحبروش قالوا يعني هتشتي امتى بقى باستهزاء كده وكان شهرها شهر تسعة تقريبا في الوقت ده طلعت تشتي بكره يعني هي بتستهزأ بيا هتشتي امتى طيب طلعت تشتي بكره وفعلا تاني يوم شاتت الميه لغايه لما غرقت الارض وفعلا الميه الجزء اللي انا ردمته أصبح ناشف مفهوش ميه والحواليه بقي ميه يعني الحته اللي متردمتش هي اللي فيها ميه والحته اللي انا ردمتها مفيهاش ميه بصيت لهم كده استعجاب وانا مستغرب يعني ان انا قلت لهم الكلمه دي وحصل فعلا بالظبط وبدأت اتنبأ لاخويا خطيبته هتيجي لابسه كذا كذا مثلا روح الناس مثلا أقول له خلي بالك واحنا داخلين هنشم ريحة مجاري هنشم مش عارف ايه وفعلا بيحصل فعلا نفس الحكاية و... يعني حاجات عجيبة بدأت تحصل اقول الكلام ملاقيه يتحقق اقول الكلام ملاقيه يتحقق يعني لغاية لما وصلت مع... مع ابويا بقى قلت له يا بابا انت هتموت يوم الجمعة الساعة بعد ما ترجع من الصلاة وكان ايبقى اخر يوم رمضان وفعلا قابلها بأربعين يوم تنبقتله بالكلام ده وفعلا حصل نفس الكلام واللي عموت فين وطوله لا متخافش هتموت على سريرك مش هتموت في الشارع يعني عشان هو كان عنده القلب يعني ازمة جاتله ازمة بقى في القلب جامدة في الوقت ده وفتوفى على اثارها حبوط حد في الدورة الدموية المهم لطوله انت هتشاور على صورة امك كده وانت بتقول اشهد ان لا اله الله انا محمد رسول الله وفعلا نطق الشهاده وكان بيبص ناحيه صوره امه لانها هي في اتجاه القبله يعني ف حاجات غريبه حصلت ده كله طبعا بقوله لكم عشان تبقوا فاهمين الصوره بقى ماشيه ازاي وتتوالى بقى الاحداث ايه ان شاء الله بعد وفاة والدي اقول لكم الحلقه بقى الثالثه ان شاء الله حصل ايه ليا وان شاء الله نكمل مع بعض الحديث باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا على حسن المتابعه